Ось, друзі, привіт. Вам Ва, до вашої уваги. Кошка, кішка моя, Масюня. Масюня. Ану личико. Личико своє. дай глянути. Якби вона могла, то побажала б вам багато щастя в новому році. Масюня. Масюня. Маська. Маська. Маська, ты, а ну сиди. Сиди ты. Сиди ты. Масёня. Масёня. Масёня. Масёня. Масёня. Масёня, Масёня. Так, потом стилок. Кішка моя, їсть вона кожен день. Отака кошатинка, кішка, кішка Маська, Мася, Масюня, Мася, Масюня.